Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні взяв участь в засіданні Європейської Ради. Тема захисту України і нашої енергетичної безпеки була серед головних на цьому саміті. Поінформував колег про нові терористичні кроки Росії і про наші потреби, щоб захиститись і від цієї форми терору, направленого проти енергосистеми. Російські війська продовжують наносити удари ракетами і дронами по нашим електростанціям. Зрештою, і така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО і ПРО. І буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла. Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях в Європі. Намагалася і намагається заморозити людей. А що відбулося? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовала ще з часів Брежнєва. І обов'язково отримує до себе ставлення як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго і після цього російського керівника. Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише змобілізується міжнародну спільноту, щоб вона ще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терористів. А усі наші видатки на захист наших енергооб'єктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів. Кожен з терористів відповідатиме особисто за те, що робить перед судом, а держава-терорист заплатить за свій терор – ізоляції, деградації і активами як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом. Поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської Ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації дамби Каховський ГС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Ми маємо зараз усі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що і застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз принцип. Превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним з базових для міжнародної політики. Сьогодні мав продуктивну розмову з президентом Німеччини, подякував йому і німецькому народу за підтримку України в боротьбі за свободу і за рішення про Конкретну допомогу нашій державі. Зокрема, саме Німеччина стала першою країною, яка здійснила постачання нам сучасної системи протиповітряної оборони – ARIS-T. Очікуємо постачання ще й інших таких систем, як від Німеччини, так і від інших наших партнерів. Провів переговори з президентом Швейцарії, який прибув сьогодні до Києва. Це показово для усього світу, що Швейцарія не залишається морально нейтральною, коли проти України і всієї Європи ведеться така терористична війна. Швейцарія підтримала санкційні пакети ЄС і надає нам допомогу гуманітарного характеру. Дуже предметно обговорила сьогодні з паном президентом питання відбудови України, можливості Швейцарії інвестувати у розвиток нашої економіки та інфраструктури. Обговорили також питання відшкодування збитків, завданих Україні російським терором. Вдячно, що вже заморожена російських активів на 6,5 мільярдів. Цю роботу треба продовжувати. І це те, в чому Швейцарія також має не залишитись морально нейтральною. Окремо і дуже предметно обговорили можливості Швейцарії допомогти з діджиталізацією в Україні та відновленням телекомунікаційних систем на звільнених територіях. Ситуація на передовій залишається важкою, особливо на Донбасі. Той же Бахмутський напрямок і на деяких напрямках на півдні. Але тримаємо позиції, захищаємо нашу землю, поступово рухаємось, витискаючи ворога. І обов'язково забезпечимо Україні перемогу. Ввечері я підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Орденами і медалями нагороджено 148 захисників і захисниць України. Хочу особливо відзначити сьогодні поданням нашого військового командування воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітно-ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Під час чергового російського ракетного удару, батарея здійснювала захист на півночі нашої країни і знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області. Дякую вам, хлопці, за відмінну службу. Незмінно хороші результати. Кожна збита російська ракета – це врятованість життя наших людей. Цієї доби маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо поки не всі. Є влучання. Є. Руйнування. Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу. Терористи завжди програють, свобода завжди перемагає. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашому міцному народу. Слава Україні!